أيها الموجوع صبرا إن بعد الصبر بشرا أيها الباكي بليل سوف يأتي النور فجرا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 الله هكسرا يا كسير القلب مهلا ان بعد العسر يسرا